أبدأ قصيدي بعد وزن الكوافي وأرتب أبياتي على لحم شيلة أسوقها والمدح كله خرافي للي غلاهم فوق روس الطويلة للي غلاهم فوق روس الطويلة نحن العاقص يطلب زفة فراملة بالأسماع عبد المحسن ونه مكانه بقلبي الشاهد الله أني يعزه كثيرة عبد المحسن سعده رابي أهله يزكونه وربع العشيرة فقط وحصري حاضر اهلا هلا والفين مرحب وحيا شوفتكم الليله سر النواظر مكانكم في القلب فوق الثريا واخر قصيده قلت فيك انت اهلا هلا عبد المحسن وله فكاه بقلبي الشاهد الواني عزه كثيره عبد المحسن يسعد هرابي اهله يزفونه وربع العشيره. لو تلقي صديق سبحت وزن الفراسي صديق القعدي على الوحي سبحت وحصي على ثقافه العروس وقروص الطويله. لو تلقي قلت في كل حاضر اهلا هلا والف مرحباً شوفتكم الليله سراً وابر ما في القلب فوق الثريا واخر قصيدي قد بك